رحمان رحیم مرنے چلے تو ستل ست کا خوف کیا مرنے چلے تو ست قاتل کا خوف کیا رنگ جمے جشن رقص کا رنگین لہو سے پنجائے سیاد کچھ تو ہو خون پر گواہ دامنے جلاد کچھ تو ہو جب خوں بہا طلب کرے بنیاد کچھ تو ہو صاحب. اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس ساتھی مہمان ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو کے ساتھ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم اسلام جی ناظرین آج ہم بات کریں گے ملکی سیاست میں جو اس وقت گھمبیر صورتحال بنی ہوئی ہے ادارے آپس میں دستو و گرے باہ ہیں ایک دوسرے کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہیں اور سرکار سپریم کورٹ پر ایک حملہ کرنے کے के میں ہے اور جسے خود کش حملہ کہا جا رہا ہے اور خود کش حملے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کا ہدف حاصل نہ ہو آپ تو بہر ال تباہ ہو جاتے ہیں یہ दो حال ہے اور دو اہم ترین اور طاقتور شخصیت نے وزیراعظم اعظم سے ملاقات میں کیا مشورہ دیا ہے اور دو دوست ممالک نے کیا کہا ہے کہ مذاکرات کریں اور فساد نہ پھیلائیں جھگڑا نہ بڑھائیں اور جو ٹرانزیشن ہے جو اقتدار کی منتقلی ہے نئے پانچ سال کے لیے وہ اچھے انداز میں کی جائے ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو سابق صاحب... ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں کیا دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ جب ادارے آپس میں دست گرے باہ ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا انتخابات سے بات انقلابات کی طرف چلی جاتی ہے اور اس میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو ملک کو اس دلدل سے نکالتا ہے ایسے مواقع ایک طرف ملک کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو ایسے ہی مواقع بعض اوقات ایک اچھے مستقبل کی بنیاد بھی بن سکتے ہیں یہ ساری بات ڈسکس کریں گے عالمی انقلابات کے حوالے سے ڈاکٹر محمد اسلم نارو کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے جو کدور صاحب موجودہ حالت ہے پاکستان کی اس میں جب آپ ورلڈ ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں تو ہمیشہ کوئی کسی قسم کا جو وہ نظام ہے وہ نہیں چلا نہ یہاں چل سکتا ہے آپ سو الیکشن کروا لیں تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں لوگ آئیں گے بار بار جو مثلا کہ عمران خان ٹھیک ہے ایک لیڈر ہے ایماندار ہے جو لیکن اس کے وہ جو لوگ ہیں کدور صاحب وہ تو وہی وہ ہیں جو پہلے پارٹیوں میں رہے ہیں جی بار بار, بار جی بنے ہیں پیسہ بنایا سب نے تو وہ کیسے ڈیلیور کریں گے اصل چیز ڈیلیور کرنا ہے کون کر سکتا ہے تو جو ڈیلیور کرنے کے لیے تو مطلب کے بڑا ایک منظم قسم کی پارٹی چاہیے محلے گلیوں میں اور وہ پارٹی جو ہے اس کے ورکر جو ہیں بالکل ملیں گے اور محنت کریں گے وہ کس کرپشن کے خلاف لڑیں گے اور دوسرے جو ہے سارا نظام اس کی مطلب کے مقدر حلقوں کے خلاف جو کہ اقدار پہ قابض ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے انہی جو لوگ تھے جو سابق سیاسی جماعتوں کے سابق ایم ایل اے ایم پی ایس تھے اسی کو ساتھ لے کر ایک تجربہ کیا دو اٹھارہ کا الیکشن لڑا حکومت لی لیکن اس کے نتیجے میں جب آزمائش کا مرحلہ آیا تو یہ لوگ خان کے ساتھ اس انداز میں نہیں کھڑے ہوئے اور خود پیسہ کمانے میں لگ گئے یہ مافیاز تھے سارا تھے لیکن اب جب خان نے دوبارہ پارٹی ٹکٹ جاری کیے ہیں تو پھر انہی لوگوں کو دوبارہ لے آئے حالانکہ پہلے تک وہ یہ تسلیم کر رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس پہ کتنے اختلافات ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو وہاں جو لوگ جنہوں نے ناجائز کمائی اسمگلنگ ذخیرہ اندوزی سے اب بھی پیسہ بنا رہے ہیں اور وہ ٹکٹ پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں تو کس طرح یہ ڈلیور ہوگا کس طرح یہ الیکشن کے رزلٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ مختلف آ سکتے ہیں پہلے سے زیادہ تو اگر ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ایشو ہے کہ الیکشن کس طرح ہوگا عمران خان سے لوگوں کو تبدیلی کی امید ہے لیکن ان کے جو ارکان اسمبلی جو ٹکٹ ہولڈر سوری جو ٹکٹ ہولڈر ان کے ہیں وہ بھی ایک آئنا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان آ بھی گئے تو پھر بھی تبدیلی مشکل ہوگی کیونکہ ٹیم وہی پرانی ہے کاریگر وہی پرانے ہیں نئی عمارت نئی بلڈنگ کیسے بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایشو بھی بنا ہوا ہے کہ جو ادارے ہیں, آنکھوں میں ڈال کر کھڑے ہیں اور کوئی اور حادثہ کوئی اور سانحہ بھی اس میں ہو سکتا ہے خود جمہوریت کا بوریا بستر بھی دیے جانے کے خدشات ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا دیکھیں جمہوریت کا آپ جو کہہ رہے ہیں نا بستر بوریا لپیٹ دے جمہوریت ہو تو لپٹا جائے گا ایسا <laughs> ہی تو پہلے ہی وہ لوگ جو ہیں اتنے پاور فل ہے جو م... تو فوج جو ہے آج بھی وہ تو سیاسی جماعتیں فوج کی طرف دیکھ رہی ہیں بلکل کہ وہ اداروں کے درمیان سلو کرا دیں جی جی بھائی کیوں فوج کی طرف دیکھ رہے ہو بالکل کیوں مطلب کورٹ کی, کی طرف دیکھ رہے ہو خود بیٹھ کے کیوں نہیں سیٹل کرتے لیکن اس لیے سیٹل نہیں کر سکتے یہ کہ یہ وام کے سی نمائندگی کرنے کے حقدار ہی نہیں ہے ان کا سارا کردار ہی دیکھ لے جو سارا سیاسی کردار ہے وہ لوٹ مار کا ہے نم اب بھی کر رہے ہیں یہ اب دیکھیں نا کبھی وہ فلاں جو ہے آج یہ نئی پارٹی بنا رہا ہے فلاں پہ نئی پارٹی بنا رہا ہے اور ساتھ ہی وہ اس کے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے کہ اتنی یہ اسمگلنگ کر چکا ہے اور اتنا یہ ایرانی تیل بیچ چکا ہے اور اتنا یہ شوگر کا گندم چینی چین چین اور اتنے ڈالر باہر بیچ چکا ہے جی تو یہاں تک آیا کہ پچاس لاکھ ڈالر جو ہے ڈیلی جو ہے افغان افغانستان جا رہے ہیں جب یہ کہا ہے کہ وہ مارشاء اللہ لگائے اور اس مارشاء اللہ لگا کر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اقتدار دے جماعت اسلامی اور دوسری جو سیاسی قوتیں تھیں وہ یہ باتیں کر رہی تھی تو بھٹو نے آپ کو بڑا تاریخی جملہ کہا کہ اگر وہ آ گئے تو وہ اقتدار انہیں نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر فوج آتی ہے تو وہ سیاست دانوں کو کسی دوسری جماعت کو انہیں شریک نہیں کرتی وہ خود اقتدار میں آ جاتی ہے تو اب بھی اگر ماشاء خدا نخواستہ لگتا ہے تو آپ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اس سے فائدہ اٹھائے گی کیونکہ وہ اس وقت نون لیگ ہی بینیفیشری ہوگی ماشاء کی کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب سے نون لیگ کا صفایا ہونے کا خطرہ ہے اور اگر ماشاء لگتا ہے تو ن لیگ کو کچھ سانس لینے کا موقع مل جائے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت جو بو موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے ماشاء اللہ لگتا ہے تو ماشاء اللہ کو اتنا سخت ہونا چاہیے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ ان کا دوست ہے کون رشتے دار ہے کیا ہے تو انصاف ہونا چاہیے انصاف ہوتا نظر آئے اور لوگ مثال دیں گے ڈاکٹر صاحب جب ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا ضیاء کا ماشاء لگا پرویز مشرف کا مارشلہ لگا لیکن جو عوام کو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی حالانکہ منظم قوت ہوتی ہے فوج ایک فورس ہوتی ہے وہ چاہے تو تبدیلی لا سکتی ہے لیکن پھر وہی وہ انہی سیاسی رہنماؤں میں سے نئے لوگ ملا کر ایک نئی پارٹی بنا دیتی ہے دنیا میں جب ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ممالک نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس میں سے آگے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا جنوبی کوریا کی آپ اکثر مثال دیتے ہیں سنگاپور کی مثال دیتے ہیں چین کی مثال ہے کہ کس طریقے سے فوج اور جو انقلابی قوتیں تھیں انہوں نے مل کر جدوجہد کی اور ملک کو دلدل سے نکالا اس حوالے سے کچھ بتائیے اب دیکھیں نہ یہ جو جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے سنگاپور کی ساؤتھ کوریا کی جاپان کی تو یہ دیکھیں بنیادی طور پر ساؤتھ کوریا میں تو فوجی حکومت نے مطلب کہ یہ سارا جو ہے انفراسٹرکچر بنایا اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے پٹڑی پہ معاشیات میں ترقی کرتا ہوا آج کہاں پہ, پہ پہنچا ہوا ہے سنگاپور میں لیکوان نے اپنی وہ اتنی زیادہ آئرن ہینڈ سے انصاف قائم کیا یہ نہیں کہ بھائی کوئی وہ من مردی کرتا تھا بلکہ جو آئین تھا اس کے مطابق کسی کو نہیں بخشا یہاں تک کہ کئی غیر ملکی پکڑے گئے ڈرگ میں تو جی تو ان کو بھی نہیں سزائیں دیں باہر سے بڑی یا تو کرپشن کرپشن کہتے ہیں کہ چائنا ہو ساؤتھ کوریا ہو سنگاپور ہو کرپشن پر سزائیں موت رکھی گئی تو یا تو اگر پاکستان کو صحیح لائن پہ ڈالنا ہے صحیح ٹریک پہ ڈالنا ہے معیشت ہے اور تعلیم ہے دوسرے جتنے بھی ہے تو یا تو سنگاپور سے سیکھا جائے ساؤتھ کوریا سے سیکھا جائے جاپان سے سیکھا جائے اور یہ ہے کہ چائنا سے سیکھا جائے جی ملیشیا کہاں آگے نکل گیا ہے بالکل حالانکہ اب وہاں کا پرائم بھی جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اب یہ تو نہیں کہ اس کو نکال کے باہر بھیج دیا ہے تو یہ یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے تو اس دفعہ اگر فوج آئی تو فوج کو سپورٹ ملے گی اگر وہ عوام کے لیے کام کریں گے کو اگر مہنگائی کی ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہے جو چور ہے جو ڈکیٹ ہے جو مافیا ہے جو ذخیرہ اندوز ہے وہ من مرضی کر رہے ہیں اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں اگر ایکشن ہوتا بھی ہے تو عدالتوں سے جو لوور عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں نیب بنا ہے ایف آئی اے ہے انڈی کرپشن ہے کرپشن سب مفلوج ہیں کوئی بھی کام نہیں کر سکا یہ صورتحال ہے اس تو کیا فوج پھر مارشا عدالتیں لگائے گی کیا کرے گی کس طریقے سے جنوبی کوریا میں کیا ہوا تھا تھوڑی تفصیل بتائیے گا آپ نے مطلب بات کی ہے کہ قانون نہیں ہے آج پاکستان میں بالکل قانون نہیں ہے نارکی کی ہے اور اتنا بڑا کرائسس ہے لوگ کہتے ہیں ساری چیز اب کوئی آدمی اپنے को کو محفوظ نہیں سکتا. تو ایسی صورت में میں اگر ایک نیا مطلب ہے کہ ماشاء اللہ ایک نئی چیز, نئی چیز تو نہیں ہے لیکن ایک ایسی جو طاقت ہے ایسی پاور ہے جو کہ مطلب کہ ان معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے لیکن آئرن ہینڈ سے کہ اگر وہی مطلب پہلے جیسے مارشاء اللہ رہے پھر تو بات نہیں بنے گی لوگ اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے لیکن اگر کرنا ہے تو عوام کے لیے بڑا ایک جرد کے ساتھ جو ہے ان سزا ملنی چاہیے ان کو جو جرم جو جرائم پیشہ ہے ساؤتھ کوریا میں بھی دیکھے فوج نے سارا مطلب ہے کہ نظام بنایا اور سارا آج کیسا وہ چل رہا ہے جو وہاں بے جمہوریت جو ہے تو تو یہ چیز چل نہیں چلے گا اب یہ الیکشن ویکشن آپ جتنے بردی کراتے جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا سن رہے ہیں بڑی دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عام انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہر سیاسی جماعت میں وہی لوگ ہیں کرپٹ کارٹل بیٹھے ہوئے ہیں دوبارہ وہ اپنے شکنجے گاڑنا چاہتے ہیں الیکشن جیت کر کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی انقلابی جو لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور وہی چہرے ہیں جو کسی زمانے میں کاف لیگ میں تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے وہی لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پارٹی ٹکٹ حاصل کر چکے ہیں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اگر ایسا ہی الیکشن ہونا ہے تو اس سے بہتر طرح کا الیکشن نہ ہو اور کوئی بڑی آئین بھلے تبدیلی آتی ہے تو آ جائے لیکن ملک میں کچھ تبدیلی تو لائے اس مہنگائی کے عذاب سے عوام کو بچائے اس لاقانونیت سے عوام کو بچائے صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سیاسی جماعتیں بالکل ہی ایک دوسرے کے موقف کو بالکل نہ ماننے پر تلی ہوئی ہیں تو اس کا منت کی نتیجہ مارشلہ ہو سکتا ہے جو لڑائی ہے نا کدور صاحب اس میں عوام کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے جن کا ملک ہے چاہے کوئی الیکشن ہو بھی جائے اس کے بعد بھی جو حالات ہیں میں کسی تبدیلی نہیں دیکھتا میں تو لیکن اس کو مطلب ہے کہ اس, اس لیے مطلعہ کے لوگ پھر فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس دفعہ فوج نے اگر ملک کو صحیح دیکھے سے نہ سنبھالا تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے ایک نئی صورتیار پیدا ہو جائے گی ملک کے اندر دعا لڑی موجود ہے اور ایک چنگاری جو ہے سارے ملک میں اس کو مطلعہ بسم کر سکتی ایک ہے ایک منظم دارہ ہے فوج کے سے لوگوں کا مایوس ہونا بھی بہت ملک اسلامتی کے لیے خطرناک, خطرناک, خطرناک, خطرناک, خطرناک ہو ہے. ہے اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہ کہ خدا نخاستہ خدا نخواستہ پہلے تو ہمیں ماشاء سے بچنا چاہیے الیکشن کی طرف ہی ملک کو جانا چاہیے عام انتخابات کے ذریعے ہی تبدیلی آنی چاہیے لیکن خدا نخواستہ ڈاکٹر صاحب کا جیسے موقف ہے کہ اگر ماشاء لگتا ہے کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس صورت میں بھی ماشاء لگانے والوں کو یا فوج کی قیادت کو پھر جنوبی کوریا پھر سنگاپور اور چین کی مثال بنانا چاہیے جاپان کی طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے قانون کا سختی سے نفاذ کیا جائے اور جو جنہوں نے پوری معیشت کو اور سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے اس شکنجے کو توڑا جائے نئی ویڈیو تک کے لیے اب اپنے میزبان عبد القدوس اور مہمان ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو کو اجازت دیجیے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اور گرد میں رہنے والے تمام اہل وطن کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ